آخر یہ اتنے ڈاکو طاقتور ہیں ہے کہ پورا ملک جو ہے نا ان سے تنگا ہوا ہے پورا ملک ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا سہیل کے دور میں امن کمیٹی کا اس میں بڑا کردار تھا ضلع رحم خان کے چاروں تحسینوں میں ہڑتال بھی ہوئی تھی چاند صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے مدار لوگوں پر کوچائیے کہ اس پر ایک کمیٹی بنائی جائے وہ تحقیقات کرے کہ آیا واقعی پانچ ایس ایچ او ان چیزوں میں شامل ہے اگر شامل ہیں تو ان کی تمام جائیداد کا اور ان کے تمام چیزوں کا حساب لیا جائے علامہ صاحب یہ ممتاز چاند پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی ہیں انہوں نے کچا آپریشن کے حوالے سے اور جو کچا ایریا میں رحیمیہ خان پولیس ہے اس کے کچھ ایس ایچ کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ خود عوام کے جو درپیش مسائل ہیں اس خطے میں وہ ان ملوث ہیں اور خاص طور پر اب جو کچا آپریشن شروع ہو رہا ہے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے آ, کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کیا مسئلہ ہے پہلے تو آپ کا شکریہ ابد وغد صاحب کہ آپ نے وقت نکالا ہے کچھ میری باتیں سننے کے لیے گزارش ہے کہ ممتاز چاند ایک غیر ذمہ زم... غیر ذمہ دار آدمی نہیں ذمہ دار آدمی ہے پیپل پارٹی کا ایم پی اے رہ چکا ہے صاحب کا ایم پی اے ہے اور علاقے میں اچھا با آدمی ہے میں خود یہ سوچ سوشل میڈیا پہ اس کا بیان سن کے سوچ رہا تھا کہ ایک ذمہ دار آدمی نے جو اس قسم کا بیان دیا ہے کیونکہ عرصۂ دراز سے ہم کچے کے علاقے میں آپریشن دیکھتے ہیں ہر سال اپریشن ہوتا ہے اور اس کے نتائج تو کچھ بھی نہیں نکلتے بہت سارے پولیس والوں کی جان بھی چلی گئی بہت سارے مارے بھی گئے اور ہر سال پھر یہ خاص طور پہ گندم کے موقع پہ پتہ نہیں کیا ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس موقع پر یہ آپریشن بڑا ضروری ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں چانگ صاحب نے جو بیان دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ پولیس والے بھی اس میں ملوث ہیں تو چاہیے یہ ہے کہ اب اس پر باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے اگر اس نے یہ بات صحیح کہی ہے تو پھر ان پولیس والوں کی جائیداد وغیرہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے ان کا محاسبہ کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا ہے اور اگر غیر ذمہ داری والی بات ہے تو پھر چاند صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بات کیوں کی ہے ذمہ دار آدمی ہے یقیناً ان کی بات میں سچائی ہوگی اور انہوں نے بڑے تجربات کے بعد بہت کچھ مشاہدات کے بعد یہ بات کہی ہے اور ان کو پتہ بھی ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے کے بعد کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں اس کے باوجود اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے ذمہ دار لوگوں کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ اگر واقع ایسا ہے کہ آپریشن کے نام پہ لوٹ مار ہوتی رہی ہے جیسے چاند صاحب کہتے ہیں یہ ان کا موقف ہے تو پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے لوگ پریشان ہیں اگر اتنا ذمہ دار آدمی اور ایم پی آدمی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے اور وہ علاقے کے حالات کو اس انداز میں پیش کر رہا ہے تو آپ پھر اندازہ لگائے کہ آم آمد بھی کیا حال ہوگا علامہ صاحب پی ڈی ایم میں آپ بھی شامل ہیں اور پاکستان پیپلس پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے سوال یہ ہے کہ جب حکومت کے لوگ اس حد تک بے وقت کر رہے ہیں کہ پولیس کے لوگ کل لوٹ مار میں ملوث ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس میں عوام اس سے عوام میں عدم تحفظ پیدا نہیں ہوگا اور آپ چیئرمین امن کمیٹی بھی ہیں اور امن کمیٹی جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے اس کا کیا موقف ہے اس حوالے سے گزار ہے ہے صاحب کہ ویسے تو شاید میں کسی اور کے بیان پر تبصرہ نہ کرتا لیکن چام صاحب چونکہ پیپل پارٹی کے ہیں اور پیپل پارٹی پی ڈی ایم میں شامل ہے اور میں خود پی ڈی ایم کا ذمہ دار آدمی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے حکومت کا ایک ذمہ دار آدمی بھی اس قسم کے بیانات دیتا ہے اور پریشان حال ہے تو یقیناً یہ سب کے لیے المیہ ہے اور اس کو پر سب کو سوچنا چاہیے کہ آخر ہر سال یہاں کچے میں اپریشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور ستارہ اٹھارہ دفعہ یہ اپریشن ہو چکا ہے اور آج تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اپریشن ہوتا ہے اس کے بعد پھر حالات خراب ہوتے ہیں پھر ڈکیتیاں شروع ہو جاتی ہے پھر اپریشن ہوتا ہے بہت سارے پولیس والے بیچارے اس میں شہید ہو گئے مارے گئے تو آخر چاند صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے ذمہ دار لوگوں پر کو چاہیے کہ اس پر ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس کمیٹی میں ذمہ دار لوگوں کو شامل کیا جائے وہ تحقیقات کریں کہ آیا واقعی پانچ ایس ایچ او ان چیزوں میں شامل ہیں اگر شامل ہیں تو ان کی تمام جائیداد کا اور ان کے تمام چیزوں کا حساب لیا جائے پوچھا جائے تحقیقات کی جائے تاکہ اصل حقائق لوگوں کے سامنے آئے علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ شہریوں پر اور امن کمیٹی پر مشتمل بھی ایک عوامی کمیٹی ہونی چاہیے جو اس مجوزہ آپریشن جو کچا آپریشن ہے اس کے حوالے حوالے سے نگرانی کرے اور ضلع انتظامیہ اور پولیس کو مجبور کیا جائے اس سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ ہر اپنے اس عمل کو اس کے سامنے پیش کرے اور انہیں اعتماد میں لیتی رہے میرا خیال میں چونکہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے لیکن اس سے پہلے عبدالقدوس بھائی تاجک سویل تاجک کے دور میں امن کمیٹی کا اس میں بڑا کردار تھا ضلع رحم یار خان کے چاروں تاثیروں میں ہڑتال بھی ہوئی تھی اور اس سلسلے میں بہت سارے میٹنگیں اور اجلاس بھی ہوئے تھے اور پھر وہ اپریشن تاجک صاحب کے زمانے میں جب کامیاب ہوا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرانے کے لیے امن کمیٹی بھی گئی تھی تاجران کے ذمہ داران بھی گئے تھے بہت سارے لوگ سہیل تاجک صاحب کے ساتھ گئے تھے اور اس وقت تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ سب صفایا ہو گیا ہے ماشاء اللہ کامیاب آپریشن ہو گیا ہے پاکستان کا جھنڈا علم بقول ان کے پہلی دفعہ لہرایا گیا تھا اور میں نے ہی غالباً وہ پرچم لہرایا تھا اس وقت اور بھی ساتھی تھے تو امن کمیٹی کا اس وقت بھی بڑا کردار تھا اب بھی امن کمیٹی اس قسم کے معاملات میں ضلع کی امن کمیٹی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بتایا تو جائے کہ یہ ہر سال آپریشن ہوتا ہے نتیجہ تو پھر بھی کچھ نہیں نکلتا آخر یہ اتنے ڈاکو طاقتور ہیں کہ پورا ملک جو ہے نا ان سے تنگایا ہوا ہے پورا ملک ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا آرمی موجود ہے رینجر موجود ہے پولیس موجود ہے اور چند ڈاکو اتنے ڈاکو طاقتور ہیں کہ وہ قابو میں نہیں آ رہے گھوٹکی پولیس کے سربراہ نے اور سندھ کے سکھر کے ڈی آئی جی نے پچھلے دنوں بیان دیا ہے کہ جو پولیس کی جو گن ہے وہ پانچ سو سے سات سو میٹر تک اس کا فائر جاتا ہے جی تھری کا جبکہ ڈاکوؤں کے پاس ایسا اسلحہ ہے جو تین کلومیٹر تک مار کرتا ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ کبھی آپ نے امن کمیٹی نے پولیس سے یا جو افسران اعلیٰ آتے ہیں آئی جی ڈی آئی جی وغیرہ سے کبھی ڈسکس ہوا نہیں اتنا تو ہمارے علم میں ہے کہ جب سہیل تاجک صاحب کے زمانے میں یہ پریشر ہوا تھا تو اس کے لیے وہ اسلحہ پشاور سے صبح سرحد سے لے کر آئے تھے اس میں لوگوں نے تعاون بھی کیا تھا اور وہ اپنے ساتھ وہاں سے اسلحہ لے کر آئے تھے اور اس کے نتائج بھی اچھے ثابت ہوئے تھے تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ ڈاکو کے پاس اتنا بڑا اسلحہ اور جدید اسلحہ کہاں سے آ گیا اور جو قوم کے محافظ ہیں ان کے مقابلے میں ان کے پاس ان سے اعلیٰ درجے کا اسلحہ کیوں نہیں ہے ہونا چاہیے پولیس کے پاس بھی اس لیے کہ پولیس کے نوجوانوں کی جانیں بھی بڑی قیمتی ہیں کتنے پولیس والے بیچارے جو ہے نا شہید ہو گئے ہیں تو یہ بھی زیادتی ہے کہ خا خام پولیس والے مارے جائیں اگر ہمارے پاس ایسا اسلحہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اسلحے کا جواب دے سکے تو پہلے سب سے پہلے تو اس کے سب کا اسلحہ پولیس کو دینا چاہیے مہیا کرنا چاہیے جس سے وہ بہتر انداز میں ڈاکوں کا مقابلہ کر سکے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا آپ نے بات کی مہربانی عبدالخلوس بھائی آپ کی بڑی مہربانی